السلام عليكم أنا معاذ ماضي والنهاردة آخر أولوية وإحنا ناخدها في اعتبارنا في اختيار السماعة الصح والأولوية دي هي عبارة عن قدرة السماعة على الاتصال بالجهاز المساعد اسمه تريمر والإمكانية دي ممكن تبقى الشبه اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت اللي هي قدرة السماعة على الاتصال بالأجهزة الإلكترونية في الجزئية اللي بتتكلم عن الاتصال بالجهاز من خلال جهاز وسيط في النص. أه بس أنا حبيت أعملها لوحدها لأنها أه محتاجة واقفة كده الجهاز ده مهم جدا احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت دي كلها على إمكانية السماعة إنها لك الصوت في الدوشة في الشارع في الأماكن اللي فيها صعوبة إنك تسمع فيها كويس فمحتاج سماعة بإمكانيات حلوة وعالية شوية بس السماعات العالية دي اه هي بتفرق كتير ولكن مهما كانت التكنولوجي حتى هذه اللحظه يعني انما في صعوبات بتفضل موجوده من ضمنها لو انت طالب في محاضره او حتى واحد بتحضر تبع العمل مثلا كورس تدريبي في اي مكان فالمشافه اللي انت المحاضر واقف عنده بيتكلم منه بيبقى دايما عائق انك تعرف تسمع كل الكلام اللي بيتقال وتبقى ملاحق على الكلام دوت بسبب طول المشافة وممكن يكون بيتحرك رايح جاي فبيبقى في شعوبة برضو شوية يعني طبعا الشمعات الامكانات كويسة بتحللك جزء كبير جدا وبتسهل عليك وكمان بتسهل عليك لما تجيب الجهاز المساعد اللي احنا بنتكلم عليه الجهاز ده بيساعدك في ايه؟ بيساعدك ان انت في هذه المحاضره آه انا بديله بديل المحاضر اقول له بعد اذن حضرتك الجهاز ده آه الجهاز ده حضرتك بي بيساعدني ان انا اسمع آه بوضوح لما بيبقى حوالين رقبتك آه بيعمل حاجه اسمها ستريم او نقل الصوت مباشره الى السماعه من غير الدوشه المحيطه او الهواء او اي حاجه فكاني بسمع كأنه هو في السماعه أو في في يعني في, في مايك كده والمايك ده متوصل على السماعة بتاعتي فبيبقى صوت نقي ورائع جدا. فالإمكانية دي مهمة جدا لأي واحد في مرحلة الدراسة طالب بأي شكل من الأشكال بقى طالب في مدرسة طالب في جامعة فأي حد في مرحلة بيستخدمها في أي مراحل مراحل الدراسة هيبقى محتاجها ومهمة جدا بالنسبة له أي حد بي بيحضر أي حاجة تعليمية فيها حد بيحاضر النقطة دي آه مهمه جدا جدا بالنسبه له وكمان بتساعد رغم ان السماعه كويسه في الدوشه الا انها هي كمان مساعد اقوى في توضيح آه آه الصوت في الدوشه عشان كده ساعات ممكن تستخدم مع استماعات اللي ممكن تبقى اقل شويه في عزل الدوشه فانت بتقويها بالجهاز ده يعني انت ممكن تجيب حاجه سماعه متوسطه مش وحشه قوي بس ممكن ما تبقاش عاليه قوي بس بتسمعها مع الجهاز ده تعمل لك أه وضوح اكثر في الدوشه وفي شطوات الدوشه عاليه. وكمان هو الجهاز ده او النوع ده من الاجهزه هي اللي عندها القدره على انها تتصل بالتلفزيون، التلفزيون تحديدا. فانت لازم في جهاز يتوصل بالتلفزيون علشان تسمع منه التلفزيون بشكل كويس. ان شاء الله هيبقى في حلقات او سلسله من الحلقات بنتكلم فيها عن الاجهزه دي بشكل اعمق شويه. وبشكل اكثر تفصيل نعرف كل شركه ايه الاجهزه اللي بتقدمها ونقارن ما بينها ونعرف احسن حاجه ايه علشان نستفيد بالامكانيات دي لانها امكانيه مهمه جدا ولازم يبقى عارفينها كويس. بكده نكون خلصنا الاولويه رقم 10 وخلصنا كده العشر اولويات اللي احنا بنختار بناء عليها السماعه الصح. اتمنى تكون السلسله دي افادتكم ولو في أي ملحوظات في أي كومنتات شاركونا وبنحاول نحسن من أدائنا إن إحنا نعرف نوصل لكم أهم المعلومات بأفضل صوره ممكنه. أشكركم لمتابعتكم لو كنت شفتوا كل الحلقات اللي فاتت فيعني حقيقه يعني الشكر والتقدير شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.